Отець і глава Української греко-католицької церкви у межах душпастерського візиту в Кропивницький зустрівся із вірними та духовенством. Блаженніший Святослав очолив літургію у храмі Різдва Івана Хрестителя. Також блаженніший Святослав освятив місцевий новостворений осередок Карітасу. Я, як глава церкви, пам'ятаю, перша поїздка моя, душпастерська, це було на вечір'я, введення в храм Богородиці 11-го року, грудень Місяць, і ми тут, тут служили вечірню з литією, знаєте, тут, тут була найбільша наша катедра тут, потім тут, на цьому місці, я давав шлюб всій своїй родині, знаєте, і е, от е, Іван, Марта, то вже є у вічності, тут вон, в тому місці. Так що з тим місцем у мене, каже, особливі е, спогади. Ну а тепер будемо тут карітас позвячувати. Тут, тут, тут. Ще одна сторінка того місця відкривається. Давайте, дивіться, це є продуктові набори, допомога, яка, знаєте, від кого вам надається? Від української, католицької єпархії Австралії і Нової Зеландії. Шпій, уявіть, давайте, українці, які там опинилися під світової війни, про вас пам'ятають, про вас моляться. І вони відчувають з великим щастям щось для вас. Отець і глава Української греко-католицької церкви роздав продуктові набори від патріаршої фундації «Мудра справа» у одному із 17 пунктів незламності «Добрий самарянин». В даному випадку ми роздаємо прозові набори з Австралії. Дякуємо владиці е, Миколі нашому, який організував і конференцію єпископів Австралії. Тому велике спасибі бо справді ці люди потребують нашої допомоги. А сьогодні це виглядає, як паскальний кошик, який ми роздаємо у Кропивницькому. Дякуємо. Блаженіший Святослав поспілкувався з молоддю і розділив із місцевими мешканцями радість Воскресіння Христового.